Já vás zdravím, v tomhle videu bych vám rád ukázal, jak nacvičovat akordické tóny v sole, tedy vychytávání akordických tónů v sole. Puste si backlight, který dobře znáte a na ty přelomové místa v harmonii zkuste usazovat akordické tóny. rád trošku spožitějíc. Mezi ty akordický tóny dáme několik tónů jiných. Pokud se vám zdá, že to, co jste zahráli, už jste mnohokrát slyšeli, tak je to v pořádku. Protože kdyby ta figura nebyla tak, jak má být, tak jste to nikdy v životě neslyšeli. Budíš to odrazový můstek k tomu, abyste později zhráli zajímavě vyšší věci. Ten základ je potřeba nejdřív zvládnout. Teď to trošku zpřísníme, zahrajeme si nějaký postup který bude v osminových hodnotách zakončený akordickým tónem. Pokud se vám ten akordický tón podaří zahrát jako vytahovaný tón, bude to paráda. Žežíme to v sextolách. No. Šestnáctky. No a nakonec laufi, který nemají přesný počet tónů. To už je docela těžký a spousta kytaristů si myslí, že to vůbec nejde. Já vždycky s mým žákům říkám, podívejte se, já jsem příklad toho, že to jde. Jenom se to naučit prostě. Musíte to prostě cvičit. Mějte se hezky. Ahoj.